Водій Володимир Солонина їздить до Підгайців. Каже, вранці виїхав на рейс, доїхав до Тернополя і пального більше немає. «Давали на фішку 15-20 років. Але немає, зараз він по нулях що стоїть. Сюди приїхав, назад не на чому вернутися». Водій Зеновий з колегою мають рейс «Тернопіль вибудів». Чоловіки кажуть, на сьогодні пальним забезпечені. «Ми ще зможемо. Наш, наш власник зараз старається для нас. Ще щось там десь в гоночах не спить. І... Стає нам трошки солярки. Там 5 літрів, там 10, там 20. І так ми їздимо. Він не спить вночі, що ми в день їхали. Так, так, так, так. А тут автобуси, які їдуть в Кременецькому напрямку. Тож як лотерея. Може один день бути, один не бути. Ну, а так, солярка вас, вас цікавить, 65 гривень талони продають. Будь ласка, беріть, заїжджай, ні черги, нічого нема. 30 літрів це 1950 гривень. Це Мені повний автобус треба привезти сюди, щоб тільки заправити». Водій Олександр їздить до Почаєва. Каже, вчора зміг заправити 20 літрів диспалива. Щоб знайти пальне, каже, використовує додаток. Ми не стоїмо в черзі. Там нема черги, де ходу додати». Марія Будасюк чекає на автобус до Львова. Каже, на цей напрямок є всі рейси. «Я купувала квиток на касі. Труднощів ніяких не було. Маленька черга, але це, це нічого». Диспетчерка Тернопільського автовокзалу Мар'яна Моравська розповідає, відмінили майже третину рейсів, бо водії не можуть заправитися. Така ситуація на Тернопільщині приблизно тиждень. На сьогоднішній день близько 70% рейсів виконуються. Більша кількість рейсів не виконується в зв'язку з нехваткою пального. Немає можливості заправитися. Запізнюються рейси теж які прохідні. Якщо водії в більшості тернопільські, якщо є можливість заправитися, вони виїжджають на лінію. Стараються заправитися. з вечора, з п'ять черг. А це одна із заправок Тернополя, де сьогодні є диспаливо. Водій тернопільської маршрутки Ігор Просак каже, перевізник видає водіям талони на пальне щотижня. Розповідає, впродовж дня мусить кілька разів чекати в черзі на заправці, бо повний бак залити не дозволяють. Дають мені на тиждень 200 але Я спалюю 27-25. В день так. ми можемо їхати звиватися. Я маю почувати, так я їду сюди. Тут стою цілий день. Володимир Карий їздить за маршрутом Тернопіль Вертелка. Розповідає, сьогодні на заправці вже вдруге. За один раз дають 20 літрів пального. Цього водію вистачає, щоб заїхати до кінцевої зупинки і повернутися назад. Ну я от зараз заправлюся. Ще один круг. Не Голова обласної військової адміністрації. Володимир Труч розповів, що пальне на Тернопільщину планують доставити цього тижня, проте більшість де спалива зараз йде на потреби армії. Прошу всіх жителів, хто на власному транспорті без потреби не пересуватися. Зрозумієте правильно, зараз нашим збройним силам як ніколи потрібне це пальне, потрібні ці паливмастильні матеріали для того, щоб виконувати свої бойові завдання. Але протягом тижня уряд працює протягом тижня, будуть збільшені поставки. Соломія Струз, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.